Hej, og velkommen tilbage til endnu et eksempel på, hvordan et mix virkelig kan forandre sig, når man enten mixer på det og behandler lyden, eller ikke mixer det, og dermed bare har den rå lyd. Det her det er et projekt, der er lavet sammen med en øh, sanger og sangskriver, der hedder Kasper. Øhm, Kasper han kom til mig og havde i virkeligheden mest lavet små produktioner, hvor han bare primært havde spillet guitar, men havde en drøm om at lave noget, der var lidt større. Så vi har gået i gang med at producere et nummer helt op for bunden. Og øh, jeg ved ikke, hvad genren er. Jeg tror jeg kalder den slow pop, men det kunne i det er den, det kunne også være lidt mere bluesy. Ja, du må selv prøve at beslutte om, hvad det er, men du kan prøve at høre mixet her, hvor, øh, hvor du hører det råt, og hvor du hører det, hvor vi har mixet det. Og det har jo været en blanding mellem, hvad Kasper godt vil have, og hvad jeg gerne vil have. Og, øh, så derfor så er det... Så er det ja, du kan godt høre nogle af tingene der skifter ret meget. Det, som du skal prøve at lægge mærke til, det er specielt, hvordan stemmen den kommer til at passe godt ind sammen med resten af nummeret. Instrumenterne får stadigvæk en, en, en, jeg kan sige en god plads ind i nummeret, men de kommer ikke til at fylde for meget. Kasper har lagt nogle ret fede korstemmer i omkvædet også, og jeg synes de, de blander ret godt med hans lead. Og det er jo igen en smagssag. Folk er totalt forskellige derude. Nogle vil godt have, at man har... Øh, ja, hvis vi ser der er her, så vil nogle folk godt have en lead, der står over alle korstemmerne. Andre vil godt have, at leaden ligesom blander sig ind og er sådan lidt mere sammensmeltet, så man har sådan et stort kor, der rammer en. Det er igen en smagssag. Man kan også nogle gange skille dem ud og lægge dem mod siderne, så de ligesom omfavner lytteren. Og det, der er alle mulige måder. Prøv i hvert fald at lytte, hvad vi har gjort her, og det kan også høre, at den her vokalmixing den falder lidt sammen, når man hører på det, hvor det ikke er mixet. God fornøjelse med at lytte, og så god slow pop blues dag derude. Hej! Childhood Where are you now?